<سؤال> مبروك لك يا الغالي يا بيت العمر اليوم عيوم عساته تهني فيه ويا عسى عمرك يوم مفايح قرة عيوني لو نظره راح جعل السعاده فاتحه رحله اليوم اقبل الضاحك عجيبه يا بغى جعل السعاده بين اركانها وتنقللاب والله يسدك بركه والعافيه وثيابا جعل السعاده بين اركانها وتنقللاب والله يسدك بركه والعافيه وثيابا اقول لك يا غالي يا بيت العمر واليوم بعين وعساه تهني في يمسك القوافي والمدايح من غلا يمه وانا بنتك عايشه ويا عيني فداه. يا الندراية الطيبة ستة الحبايب يا ملاك تستاهلين القاف وفية تشعر وكتاب يمه الكرم والطيب والمعروف والخلق الحسين، تاج الشرف والهيبة والاخلاق والعقل الرزين. شيخة وبنت شيخ مطلقة على تقوى ودين. طيبتك تعطيك ♫ مايل <تصفيق> بتي شيخة البنت عاشه على كل الخصال يحفظك ربي وسعادة خاطرك يا حبابها وبتي شيخة البنت عاشه على كل الخصال يحفظك ربي وسعادة خاطرك يا حبابها مروتي لك يا الغالية بيت العمر باليوم معي وعسلتني في غوى يا عساه